एक शिक्षण કોઈ ને કોઈ પ્રકારે અક્ષમતા ધરાવતા હતા આમ આપણા પાડોશી દેશો ની વસ્તી કરતા આપણા દેશોમાં અક્ષમ બાળકોની સંખ્યા વધુ હતી देश आटली मोटी संख्या अक्षमता धरावता थोड़ा प्रमाण हो वह शासन प्रणाली मिशेष काम पालन પોષણ માટે વિશિષ્ટ નીતિઓ અને કાયદાઓ ઘડવામાં આવ્યા છે ત્યારબાદ છે સમાવેશક શાળાનો અર્થ શારીરિક માનસિક વાર્તનિક કે અન્ય કોઈ પણ પ્રકારની કે અક્ષમતાને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય તમામ પ્રકારના બાળકોને તેમની ઉમર અને જરૂરિયાત મુજબ શિક્ષણ એક આપવાની વ્યવસ્થા ધરાવતી શાળાને સમાવેશક શાળા કહે છે અથવા તેમના લિંગને આધારે કોઈ પણ પ્રકાર ભેદભાવ રાખ્યા વગર સમાન શૈક્ષણિક વાતાવરણમાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે મોડેલ મોડેલ એટલે શું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 ત્યારબાદ સમાવેશક શાળામાં અધ્યાપન મોડલ દ્વારા શિક્ષક નનુભાઈ ડોંગા બે હજાર બાર ત્રણ તેમના પુસ્તકમાં અધ્યાપન મોડલ વિશે કહ્યું છે કે શિક્ષણમાં મોડેલ એટલું જ મહત્વ ધરાવે છે જેટલું એક સિવિલ એન્જિનિયર વાસ્તવિક બંધ બાંધે તે પહેલા બંધનો મોડેલ બનાવે છે આ રીતે વિદ્યાર્થીની ભિન્નતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેને કઈ રીતે શિક્ષણ પીરસવાથી ઈચ્છિત અધ્યયન નિષ્પત્તિ મેળવી શકાય તે બાબતનું માળખું એટલે અધ્યયન મોડલ જેમાં પેલું મોડલ છે સ્ટ્રેટેજીસ ઇન્ટરવેન્શન મોડલ શિક્ષકે પૂર્વજ્ઞાન ચકાસી વિષય વસ્તુના હેતુઓ સમજાવી વિષય વસ્તુની સમજ આપવી ત્યારબાદ ફરી પૂર્વ જ્ઞાન ચકાસવું આ મોડલ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીને શિક્ષણ ટોપિક રીકેપ કોન્ટેન્ટ રીકેપ બીજુ મોડલ છે ટીમ ટીચિંગ મોડેલ ટીમ ટીચિંગમાં બે પાર્ટનર હોય છે ભણાવે છે જેથી ડિસેબલ તથા નોનડીબલ વિદ્યાર્થી બંને એક સાથે એક સમાન પદ્ધતિ મુજબ શિક્ષણ આપીને શિક્ષણમાં વિવિધતા લાવી શકાય છે એક સાથે બેસાડીને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે આ મોડેલ અંતર્ગત બાળકો વચ્ચે કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા વિના તેમને એક સાથે બેસાડીને સમાન પદ્ધતિ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે માળખા મુજબ ફૂલુઝન મોડલમાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે ચોથું મોડલ છે પુલઆઉટ મોડલ પુલઆઉટ મોડલ ને રિમેડિયલ ટીચિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આઉટ મોડલ વધારાના સમયને વધારે શિક્ષણ પર આધારિત છે દાખલા તરીકે સ્કૂલ બાદ ટ્યુશન આપવું અથવા વધારાનો ટાઈમ આપી શિક્ષણ આપવું ડિફરન્ટ એટલે કે અલગ પદ્ધતિ દ્વારા ભણાવવું સમય ફાળવવામાં આવે છે પાંચમું મોડલ સોશિયલ મેન સ્ટ્રીમિંગ મોડલ આ મોડેલ ને પીર લર્નિંગ મોડલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે શિક્ષણ કાર્યમાં મદદ કરવાની અથવા શિક્ષણ આપવું પ્રસ્તુત મોડેલ અંતર્ગત ડિસેબલ વિદ્યાર્થીને નોનડીબલ વિદ્યાર્થી ભણાવે છે તે શિક્ષક કાર્યમાં મદદ કરે છે છઠ્ઠું મોડલ નોન એકેડેમિક મોડલ પ્રસ્તુત મોડલ અંતર્ગત ગંભીર રીતે અક્ષમ બાળકોને તેની સ્પેશિયલ સંસ્થામાં જે ચોક્કસ પ્રકારે ટ્રીટમેન્ટ આપીને તેને સારવાર સાધવવામાં આવે છે તેમજ જરૂરી શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તો આ હતું મિત્રો એક પોઈન્ટ ચાર સમાવેશી શિક્ષણના મોડલો તમે મને સાંભળી તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારા માર્ગદર્શક છે ડૉક્ટર એમ વિવેકરિયા સર સો થેન્ક યુ 才行